Timba, ki Batman ni na Timba. Oh time Zungusha zungusha tena komaringo. Oh my day I'm going for you. Okay washa when you wash it. Na ipokea ipoke kwa joy. Ipokei, tokei, porkei, porkei, porkei, porkei, porkei, porkei, porkei, porkei, tokei, porkei, porkei, porkei, porkei, porkei. nanipa stim saa nitachaje kumposi kwenye simu mapenzi yanayonipa lazima ni amnini kolea mtoto langi nyope ya kikolea etu livendana tangu chekechea e kwake nimelea nime nimenasa kwake kama sumanku navokuwa naye yanipacho pacho navokuwa naye yanipacho pacho ana vichocho viduchu vya nipa uchu namfananisha na mtoto zuchu mixa kitandani etu potofu mixa kulishana Supo supo Mixa kulishana supo supo 4k 4k 4k 4k 4k 4k 4k